Vážení pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení bodu na dnešní schůzi s názvem Informace vlády k odměnám zdravotních pracovníků. Od loňského jara je naše zdravotnictví v abnormální situaci a tato situace graduje od podzimu 2020. Lékaři, sestry, záchranáři, laboratorní pracovníci a všichni další, kteří bojují s koronavirem o životy našich spolupčanů, si zaslouží velké díky. To velké díky zdůraznuju a, a, a ptám se vás, opravdu to velké díky se dá ohodnotit částkou 75 tisíc, 75 tisíc hrubého za pět měsíců. Při jarní vlně dostali zdravotníci částku ve výši 25 tisíc za každý měsíc. Nyní to dělá maximálně pouze 15 tisíc měsíčně a to ještě z toho bude odvedeno sociální a zdravotní pojištění a bude to zdaněno. Rád bych, abychom si zde ujasnili, proč chce vláda vyplatit nižší odměnu než na jaře při výrazně horší situaci. Původně měli zdravotníci dostat odměny stejně jako za jarní, tak i za podzimní vlnu. Zase to bude asi za tři měsíce, říjen, listopad, prosinec, sliboval ještě v prosinci premiér. A i ministr zdravotnictví Jan Blatný mluvil v prosinci o tom, že odměny za podzim přijdou na začátku roku. Pokud by odměna byla takto krácena využitím rozložení do pěti měsíců, přišlo by mi to vůči zdravotníkům, kteří nyní nasazují nejen množství přes času, ale především vlastní život, velmi nefér. Navíc se to uvádí jako odměna za rok 2021. Ministrině Alena Šilerová dokonce uvádí, s další částkou není v tomto rozsahu počítáno. To má znamenat, že zabřezen a možná další měsíce zahlcených nemocnic již v roce 2021 zdravotníci, záchranáři a další pracovníci ve zdravotnictví nedostanou už nic. Současně bychom mohli v bodě probrat, jaké jsou možnosti odpuštění daně sociálního či zdravotního pojištění z dané odměny. Někteří lékaři ani nepočítali z doplatky v tomto roce. Byl bych tak rád, aby se zde ve našla odvaha tento bod projednat a schválit usnesení pro vládu, kterým zvedneme tuto částku alespoň na jarní úroveň. V době, kdy vláda dle mého nesmyslně nutí lidi mít troušku na ulici, v případě, že je člověk na ulici sám, by mi přišlo zařazení tohoto bodu a přijetí usnesení jako alespoň jedno správné rozhodnutí. Samozřejmě součástí bodu by měla být i diskuze o tom, kdo všechno by měl tyto odměny dostat a proč. Není možné vynechat například pracovníky záchranných služeb, Považuji to za velmi podstatný bod, přetavení aklamací a slov díků do konkrétních činů. Děkuji za vaši podporu vyjádřenou hlasování. Navrhl bych tedy tento bod zařadit jako první bod dnešního jednání. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Martínek navrhuje zařazení nového bodu na pořad schůze. Informace vlády k odměnám zdravotnických pracovníků. No, pracovníků ve zdravotnictví. Takže zařazení nového bodu. Zahají hlasování, kdo je pro? Hlasování 236, přilášeno 92, pro 43, proti nikdo, návrh nebyl přijat.